Fagþekkingin sem að stóð upp úr að hún er á mjög breyðingrunni í þessu námskeiði sem maður kynnist og, og undibýr mann fyrir stjórnarséttur hvort heldur sem maður er að koma nýra að, eða held ég líka fyrir þá sem reyndar eru þú veist þá betur þínar ábyrju og skildur sem þú tekur að þeirra setja í En einnig farðið að sjá einsýni inn í hvernig stjórnarmenn þeirra umhverfi er og hvernig þeir líta á verkefni sinni. Þegar, þegar maður er að kynna ykkar stjórn þá hefur maður svona betri tilfinning og hvernig þeirra veröld er líka. Svo að þetta gefur maður báðar hliðar af því fyrst mig.